Ой, у полі висока могила Дні в орних яще. Нафабле. Дні в орних яще. На you day алку кремицю ота сила либоку кремицю вежа зала بيدа й куфнянь Yeah. yeah. Ой, гуль-гуль, голубай кискатий,